السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي جديد لشقة للبيع شقة للإيجار مكتب إداري مساحة 240 متر أول حاجة بنخش عليها على يدنا اليمين هنا الاوفيس وبعد كده عندنا هنا حمام للضيوف شقة مزيتها إن هي دور تاني في عمارة إدارية على الشارع تفرعات ميدان الثورة علي الشارع الكبير نخش بعد كده هي. علي الريسبشن الريسبشن عندنا معمول جيبسون بورد بس متقفل غرف ده ميزه مكان ايجار للاماكن الاداريه المقرات الاداريه الشركات الكبرى الميزة إن هو مجهز بالكامل التفاصيل كلها كاملة هتلاقوها أسفل الفيديو مكر وجهته على الشارع ميزة موقع مميز عندنا هنا غرفة في حوالي أربعة خمس غرف ست غرف بالضبط صغيرة ممكن طبعا كل المساحات دي مقفوله بجيبسون بورد لو لاحظنا ان ده ممكن يتفتح وتبقى مساحه واحده هنخش بعد كده على جزء الغرف دي طرقه التوزيع اللي عندنا هنا اول غرفه كبيره جوه بعد كده الحمام اللي بيخدم الغرف حمام كبير بعد كده عندنا هنا الغرفه الثانيه وبعد كده عندنا هنا باب بيدخل للغرفه الماستر احنا عندنا الاجمالي هنا ثلاثه حمام تمام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 ان شاء الله تحضر رضاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته